Ава, чай, десерти та фастфуд. Таке меню сьогодні пропонують в кав'ярні, яку відкрив підприємець із Северодонецька Валерій Воротінцев. Обладнання, на якому працюють та обслуговують клієнтів, це все, що підприємець встиг вивести зі своїх п'яти кав'ярень з під російських обстрілів, та облаштувати вже тут, у Хмельницькому. До речі, ці стакани, які в нас були в Сярдонецьку, збіг долі, да ми замовляли у Хмельницькому. І тому ми сюди, коли переїхали, з мною зв'язався менеджер виробник цих стаканів і каже, я бачу, що ви шукаєте місце. Мої клієнти продають кав'ярню, вони закриваються, можу запропонувати вам з ними познайомити. На облаштування, каже підприємець, пішло два тижні. Кафе працює вже місяць та має постійних клієнтів. Хмельничанка Марина, розповідає, приходить за кавою щодня, проте спочатку не знала, що його релокували зі сходу. В мене так просто, чисто, знаєте, Склалося, що я тут поруч, і е, моє життя і моя робота поруч тут, тому в мене просто іншого виходу немає, і сюди я найчастіше приходжу. Дівчата, що працюють в кав'ярні – Іванна та Каріна – хмельничанки. Обидві розповідають, коли шукали роботу, не знали, що власник переїхав з Луганщини. Спочатку навіть не знала, чесно. Коли прийшла просто на співбесіду там ну, кав'ярня, шукала роботу, а коли вже дізналася більшою так затягнулася, скажімо, туди, більш так. Прониклися це. Доволі затишне, таке приємне місце своєю історією, своєю навіть, культурою привезеною. Коли я прийшла на співбесіду, я також спочатку не знала, що це кав'ярня Донецька. потім я знайшла їхній інстаграм вже більш також влибилася і було цікаво подивитися. Е, коли я прийшла тільки на роботу на кав'ярню, е, я зрозуміла, от, е, е, тут є рівень. Сам Валерій Воротінцев каже, поки звикає до нового міста та в майбутньому планує відкривати мережу кав'ярень в Хмельницькому. Про долю тих п'ятьох, що залишились в Сєвєродонецьку, говорить так. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені ламками снарядів, деякі вкрадені. Все, все розкрадено, все розмарадьорили, дуже тяжко мені за це казати. Підприємець каже, коли повернеться до звільненого Донецька, кав'ярні з мережі у Хмельницькому залишаться. І це буде для нього вже гарною історією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.